Слава Україні! Героям слава! У мене вийшов мій товариш з Донецького СІЗО і змог витащити з собою список, хто хлопці сидять там, у кого немає зв'язку з родичами. Товариш Артем Матвієв, глава ГБР Донецької області, попав у плін ну, в перших числах березня а от, і от до кінця лютого, лютого місяця був у половні цих хлопців, з ким він сидів в камерах, запам'ятував, щоб видати інформацію. Останній брат виходив на зв'язок у травні минулого року, каже, учасник акції «Поверніть героїв додому» Андрій Бігняк. У мене в полоні рідний брат, вже 18 травня буде рік, він виходив за Завсталю. Те, що ми самі знали, що він знаходиться на території Росії, в Ростовській області, в Каменшахтинську. от все. Суспільству необхідно нагадувати про наших полонених, говорить Андрій Бігняк. Доносити людям, що там багато наших хлопців, ще, які якби, є живі. На акцію приходить з серпня минулого року, розповідає її учасниця Христина Віняр. Підтримати жінок, ну, тобто дружин, матерів, чоловіки і діти, яких знаходяться в полоні, тому що тому що я українка, тому що я небайдужа хмельничанка і мені болить, болить разом із ними і не хочеться, щоб люди забували про те, що війна є, війна йде, війна триває. Наші хлопці, дівчата, вони у полоні, і ми це наш обов'язок – їх витягнути звідти. За словами Лесі Стебло, акція «Поверніть героїв додому» є 35 м заходом з початку його заснування у серпні 2022 року. Акція на підтримку наших військовополонених, тих, хто сьогодні чекає на визволення. Акція на підтримку родин військовополонених, тому що їм дуже складно, дуже непросто. Акція на підтримку тих, хто, на жаль, вже втратив своїх близьких. Війна принесла дуже багато сліз, але війна і показала нам справж за словами організаторки акції «Поверніть героїм додому» Лесі Стебло, наступну заплановано на 14 квітня. Михайло Жила, Віктор Кравий, Суспільне новини, Хмельницький.